Obračun plate može biti akontacioni i može biti konačni. Šta to u prevodu znači? Konačni obračun je jednostavno. Od početka obračunskog perioda, što je uglavnom neki prvi radni dan u toku meseca, do kraja obračunskog perioda i to je uglavnom poslednji kalenderski dan, a zašto? Zato što je poslednji kalendarski dan ne mora biti radni, može biti recimo neradni, nedelja, državni praznik i slično, ali postoje radnici i poslovi koji rade i nedeljom državnim praznikom i za to im sleduje uvećanje ove te dnevnice. Dakle, konačni obračun može da se obavi te kada imamo kompletnu evidenciju radnog vremena na jednom mestu. Znači, konačna zarada, konačna plata, može da se računa tek narednog meseca, jer onog posle, onaj poslednji dan potrebno je imati informaciju kada je poslednji radnik izašao sa svog radnog mesta ukoliko sati da bi uopšte moglo da se pristupi obračunavanju konačne plate zarade, a dešava se da radnik jednostavno izađe kada i knjigovodži izađu ovaj, sa posla i dešava se i da knjigovodža bude taj radnik kako je zaposlen u firmi, shodno tome Da bi se plata, to je zarada obračunavala, konačno potrebno imati ceo mesec evidencije rada. Ono što može da se uradi, to je da se plata obračuna akontacijona. Šta to znači? Ovako u prevodu na srpski. Radnik, jednostavno, ono, falim škripujemo malo sa kešom, što se kaže na srpskom, i potrebno potrebno mu je isplata, on od svog poslodavca zatraži akontaciju. Poslodavac dođe i kaže, ok, početka od početka ovog meseca do... Određenog trenutka, znači do, do danas, po evidenciji radnog vremena, evo, uzet ovih 15-ak dana, 17-ak dana kada ovaj, da obračunamo i ovoliko radnih sati postoji unutar ovog dela meseca to ćemo obračunati, prijavićemo a kada jednog dana budemo radili konačno i dan naravno, znači obračunati se porezi i doprinosi i neto plata isplatiće se radniku neto plata isplatiće se porez i porezi i doprinosi, a kada bude bio konačan obračun, onda ćemo obračunati samo ovu razliku pa ćemo ceo prijaviti na poresku, a isplatićemo da ključ u tom drugom delu ili drugi deo plati ili kako već, isplatićemo samo ovu razliku za preostali deo meseca. Da bismo opet kažem obračun platu konačno, potrebno je da imamo sve radne sate, sve kalendarske dane iz, ovaj, u evidenciji iz koje ćemo raditi obračun, a da bismo akontacijono obračunali, možemo presek napraviti i negde u delu meseca, znači to je jednostavno radnik izrazi želju poslodavac mu izađe u susretu.